Morjes ja hyvää vaalisunnuntaita. Ja tämänkin video aiheena itse oikeutetusti on etuuskuntavaalit, jotka siis käydään tänään. Ja ihan aluksi tietysti sanon sen, että jos et ole käynyt äänestämässä, niin kyllä tänä päivänä kerkiä kannattaa käydä. Kallupit on... Kärje osalta todella tasaiset. Eli siellä on kokoomus, perussuomalaiset ja SDP kaikki prosentin sisällä tuon yleen viimeisimmän kallupin mukaan, joka tällä viikolla vielä julkistettiin. Eli toisin sanoen kaikki on virhemarginaalin sisällä käytännössä tasoissa. Ja tuota, nyt Vähän haiskahtaisi siltä, että se sataa perussuomalaisten laariin, koska siinä Kallupissa niin, ää, perussuomalaisten kannatus meni tähän suuntaan ja sitten STPn kannatus tähän suuntaan ja koko avus taisi olla aika lailla entisellään. Ja tota, nyt sitten ennakkoäänestyksessä ää, näytti tuo Äänestysaktiivisuus olevan suurempaa kuin neljä vuotta sitten eduskuntavaaleissa. Ja tota, nyt tällainenkin asia, että vaalipäivälle on kivaa säätä luvassa, niin varmasti aktivoi niitä äänestäjiä, jotka. Niin on epävarmoja, että saattaa jäädä sohvalle tai sitten ehkä käy äänestää. Niin ehkä helpommin sitten lähdetään, kun aurinko paistaa. Ja tämä kaikki niin kuin suosii perussuomalaisia, koska aina siitä soinin jytkystä alkaen, niin ainakin oman käsitykseni mukaan perussuomalaiset on nimenomaan päivänä pärjänneet aika hyvin. Eli tässä kun illalla ennakkoäänet julkistetaan, niin niissä ennakkoäänissä pitäisi kokoomuksen tai demaarien saada jo jonkinmoinen etumatka, jotta se ykköstila sitten pysyisi loppuun asti, koska minun uskomukseni mukaan Perussuomalaiset tulee olemaan vaalipäivänä, vaalipäivän äänissä vahva. Eli tuota, kyllä varmasti on, on jopa ihan historiallisen tiukat vaalit tulossa. Ja se nyt on selvää, että kääntytään sitten miten päin tahansa, niin hallitusneuvotteluista tulee todella vaikeat ja sitten kun poliitikasta on tullut aika lailla erilaista ä, mitä se oli niin omassa nuoruudessa ä, ja, tai voisi sanoa, että poliitikka on palannut politiikkaan, koska nyt nämä erot puolueiden välillä on paljon selkeämmin näkyvissä mitä vaikka 20 vuotta sitten. Eli silloin kun itse olin lapsi ja nuori, niin silloin paalit oli aika pirun tylsiä, koska siellä oli kolme suurta puoluetta kokoomus, SDP ja keskusta ja sitten se ainoa jännitys oli että ketkä kaksi niistä muodostaa hallituksen ja kukaan jää sitten puol johtavaksi puolueeksi. Ja se niin oli aika sellaista harmaata massaa ja mitään suuria linjaeroja oli niin vaikea hahmottaa, vaikka niitä tietysti oli silloinkin, mutta ne ei kyllä olleet yhtä lailla näkyviä, mitä ne on nykyhetkenä. Eli siinä mielessä nämä vaalit on kyllä tänä päivänä paljon jännittävämpiä ja silleen penkkiurheilijana mielenkiintoisempia seurata. Joka sitten ei ehkä välttämättä ole yhteiskunnallisesti mitenkään Erityisen hyvä asia, että on niin vahvasti polarisoitunutta tämä keskustelu ja niin etukäteen jo pystytään linjaamaan, että minkä puolueen kanssa ei missään nimessä ainakaan voida yhteistyötä tehdä, niin kuin tässä on SDP ja perussuomalaiset jo linjanneet, että toistensa kanssa ei ainakaan samaa hallitukseen ikipäivänä vahduta. Ja just tämmöset tekee sitten hallitusneuvotteluista tosi vaikeita. Ja nyt sitten tässä uskallan olettaa, että perussuomalaiset tulee voittamaan nämä vaalit, joka sitten on tietysti uusi tilanne jota ei ole koskaan aiemmin Suomessa ollut, ja ää, sitten perussuomalaisten johdolla aletaan hallitusneuvotteluja käymään, ja lähtökohtaisesti heille meni sitten pääministerin salkku, mutta kaikkihan on, kaikkihan on tietysti auki, ja... Ää, on, on niin uusi, uusi tilanne. Ja ää, tuota, vaikeata, vaikeata kyllä nähdä, että mikä se hallituskokoonpano sitten voisi olla. Ja tietysti se nyt on ehkä huono ratkaisu, jos lähdetään sille tielle, että perussuomalaiset voittasivat vaalit, mutta hallitus siitä huolimatta muotostettasi jollakin muulla kokoonpanolla. Koska tällainen tota, sulkeminen ei välttämättä ole se tehokkain keino ja sitten ainakin se varmistaa sen, että seuraavissa vaaleissa perussuomalaiset ottaa vielä selkeämmän voiton. Niin tässä mielessä se, että heitä laitetta sinne vallankahvaan, niin varmasti olisi hyvä asia siinä mielessä, että ei pääsisi tällaista valtavaa ala nousemaan. Ja, tuota, sen tietysti ymmärrän sen huolen, jotka joillakin on, koska perussuomalaisissa on tosiaankin aika kirjavaa se väki ja monenlaista mielipiteitä ja äärimmäisiäkin mielipiteitä on huolimatta siitä, että ne on, niin nämä kaikki räikeimmät anoturtiaiset ja komppanit sieltä on potkittu pois omiin pienpuolueisiinsa. Mutta siis tästä huolimatta niin onhan se ihan ymmärrettävä se huoli, että mitä tässä nyt seuraa, koska kyseessä olisi kuitenkin ihan ennen näkemätön tilanne. Mutta se ulos sulkeminen niin ei varmasti ole se ratkaisu ainakaan pidemmällä aikavälillä. Uh, mutta tota, saa nähdä, miten tämä minun ennustus nyt sitten pitää paikkaansa. Ja ää, tosi mutkikkaat hallitusneuvottelut on edessä. Ää, it, itselläni nyt ei ole mitenkään kirmuisen vahvaa niin kuin mielipidettä. Oikein suuntaan tai toiseen, että itse en tuota äänestänyt mitään näistä kolmesta suurimmasta puolueesta. Äh, mutta tota, tälleen niin kuin sivuista seuraajana niin on kyllä jännimmät vaalit ehkä, ehkäpä koko aikana, Sitten tänä iltana edessä varmasti kisaa studia, jota tulee pidettyä sinne. Sinne 12 asti nyt vähintäänkin, kun alkaa tulos muodostua. Mutta joo, eipä nyt sitten tällä kertaa enempää, niin jäädään jännittämään vaaleja. Kiitokset katsomisesta ja moikka!